رات کی تنہائی خاموش انگ اور تنہا سمے کچھ یادیں اس کی کچھ میٹھے غم اور تنہا سمے تقدیر نے کھیلا ایسا کھیل کہ اب صرف رہ گیا در دل میں دل پہلو میں اور تنہا سمے